I am your father's son When he me mis tú I am your father's son Jamil Lala He is not the king of life I am his father's son ਰਗੋ ਸਮਾਸ਼ ਸੋ ਤਮ ਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਕਫਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਲਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਣਾ ਹੋ ਜੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਾਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਪੁਰੀਆਂ ਬਕਾਵਾ ਜੋਗਤੀ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੀਦਾ ਤੱਲਾ ਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਸਭਾ ਰੱਖਾ و شخص و تو کچھ بھی سب کچھ ہو جائے کبھی نہ مٹنے پائے kis sooli pe chadh ke kaha la ilaha illallah kisi sooli pe chadh ke ал � me buts, uh yeah uh صدق رسول کے درود و سلام کے نعرہ نبی پائےلام کا ساتھ سبحان <سلام> بو مدد کر تی سوال کر اپنا اے نبی دی نبی پاک دے والے سارے دی جان کرن کرے سبحان اللہ اے بھی نہیں کوئی دی وانا نبی دا اے بھی نہیں کوئی دی وانا نبی رسول <سؤال> اللہ تعالی افضل تجھ سارے بچناں تو ندیاں تو جملہ پیارا لگے لگے گا میرے پیغمبر علی سلاد و سلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو رات میں ظہور میں مجید میں ہر کتاب میں میرے پیغمبر علیہ السلاۃ السلام کا ذکر اس لیے میرے پیغمبر کا نام آئے میرے پیغمبر علیہ السلات کا جب نام آئے درود پاک پا کے چھل لانی چاہیے اور پتہ لگ جائے کہ نبی پاک علیہ السلات کے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہوئے ہیں میری جان آپ ہے اسہور میری جان آپ ہے اسور میری جان آپ ہے صاحب پور آپ ہے میم سات نام صاف ہو چال باپ پہ چاند سباد کرتے خصور پہ بھی چال بابور پہ بھی چال باپ و ساس لام ساس و ساس لام ساس دو میری تو پہ چاچا پہ بھی جب پہ کریں جو کرے جب ہو گرا پر گم رو گرا پر شمش ہے خضور میں وچاٹ باپ ہے صاحب القران باپ ہے خضور میں وچاٹ باپ ہے صاحب القران باپ ہے خدا کے حضور میں بھی جانپ ہے حضور میں بھی جان آپ ہے ستان والد آپ دے ستان والوں پود آپ دے کتنے میرے باٹ آپ ہے اے میرے باج کا پ ہے کافر ہے میرے پیغمبروں بڑا تاغر دیتا ہے جنابے والا کے بندے اپنے پیروں دے دعنے میرے بال آپ حضور میں بھی جان گئے حضور میں بھی جان گئے حضور میں موپ گا کلا جمان باپ گئے میرا تو کل گئے حضور میں جان آپ گیس بریت بل لا ہے فکری ویس بریت بل لائے فکری میری دل شان آپ گئے खुसुर में बिचान بسم الله نو سیون دن سيعلم الظواها in is... mm -hmm. دل سنگ Al-Fatihah la وَقُمْ أَيُّهَا الْبَشَرُ بِالرَّحْمَةِ وَقِيلَ يَا مُحَمَّدُ mai سی میری من سین الرحمن الرحیم انزلو لقمتي التي انعمت عليكم واغثهم بعزتي انصري عهدي واياي اقا وذهم وابئ بما انزلنا مذيقا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ مُوسَىٰ قَالُوا إِنَّا لَمُدْرَكُونَ وَلَا تَشَاوَ بِآيَاتِنَا سَنَمُطِلُّ وَإِيَّاكَ نَتَّبِعُ وَذٰلِكَ لَيْسَ الْحَقُّ أَوْ بِالْبَاطِلِ وَلَكِنَّهُمْ الْحَقُّ وَهُمْ الْحَقُّ تَعْلَمُونَ زكوم وامهكم الكتاب انفلا نعبد الله في الصبر والصلاه وان ما